إذا بنفتح على المزمور 92 بيقول حسن هو الحمد للرب والترنم لإسمك أيها العلي فعلا مش بس هيدا المزمور بيحكي عن قديش حلو وصالح وملذ ولائق أن نرنم للرب هلأ اسمعنا ترنيم ونحن رنمنا شيء كتير حلو قال شيء حسن شيء جميل رائحة سرور لما يرنم للرب لأنه بيستحق لما نتغنى بمجده جماله ونتذكر عمله بحياتنا شيء كتير حلو أن يخبر برحمتك في الغدات وأمانتك كل ليلة قد ما ينحكى عنه شيء حلو قد ما يسبح يليق ليش قال أعظم أعمالك يا رب وأعمق جدا أفكارك الرجل البليد لا يعرف والجاهل لا يفهم لما الرب فتع عيوننا وعرفنا الرب مين وعرفنا شو عمل معنا وفهمنا معنى الصليب لو قضينا كل حياتنا نسبح ونرنم ما منك في حقه وهيدا الشيء بفرح قلبه وهيدا المزمور عم بأكد